Video au transmis, pe reelele de socializare, din Maina Mori. Cele trei tinere care au murit în accident au făcut la IF, din automobil, murim. Trei fete au murit, în noaptea de sânte spre duminic, într-un teribil accident în teleorman. Medelina Mihaela Stemate, 2807.1998 Alexandra Maria Panait, 0306.1999, Maria. Iliescu, 13 octombrie 2000, nu au avut nici anzi, în accidentul în care maina lor s-a făcut praf. O singur fata se cepat cu via, dar se află în stare gravă. Fetele, unele dintre ele eleve de liceu, se întorceau de la un club sublinierei sau resturnat cu ma sublinierăina. Cu aproape două ore înainte de tragedie, Maria A. a postat pe Snapchat o fotografie din ma pe care a scris Murin. Este o fotografie din interiorul mai mie, în timp ce mergeau spre casă. În ea se vede subliniere iar textul a fost urmat de un simbol cu ofatrist. Cele patru fete iei ser pentru a se întâlni cu prietenii. Ele au mai postat o file mare, sunt te, în jurul orei 2030, în care se vede cum ascultau muzicii discutau în timp ce circulau cu maina.